У новій залі зібралися понад півсотні старшокласників. Розпочала захід авторським віршем тернопільська поетеса Леся Любарська. «Бо без тебе, рідна, ми сиріцькі діти, а з тобою в серці найгарніші квіти». На відкритий урок прийшла одинадцятикласниця Наталія Гончар. Я вважаю це принциповим. Ти живеш в Україні, ти повинно розмовляти українською мовою. Я, я пишаю, що я українка, що я говорю українською мовою, вона є дуже милозвучна, вона є красива і, на мою думку, це, напевно, найгарніша мова. Після цього тернопільський дует «Розмарія» виконує пісню «Батьківська мова». Мією піснею подружжя дебютувало наприкінці минулого року, розповідає Марія Калинич. «Варто зазначити, що роль сучасного українського виконавця полягає не тільки у виконанні українських пісень, а, напевно, все-таки потрібно прививати цю любов до української пісні, зокрема, для сердець молодих поколінь». Одинадцятикласниця Діана Ляшкевич розповідає, українська мова – її улюблений шкільний предмет. Я вивчаю українську мову з першого класу, я, напевно, не було такого, щоб я її не вчила чи я не хотіла вчити, я завжди з задоволенням це вивчаю. Я їздила на олімпіаду з української мови літератури на міжміський, я не займала якогось з перших місць, проте я займала хороші місця. Авторські вірші декламував також тернопільський поет-пісняр Іван Кушнір. Рідна мова моя Силуїна, Скільки у житті діти зазнала принижень знущань, про мету цього заходу розповів голова обласного товариства «Просвіта» Петро Шимків. «Ми просто черговий раз хочемо підгадати, що українська мова є мова великої нації. Потрібно говорити державною мовою в Україні, де б не були. Навіть в російському мовному середовищі в Україні говоримо українською». Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.